ناف خود مزنو دلوفان جانترین رزوسلاف بوبینر تهجا. ابرو كم دبحسي نخوشه كادي كين انكو كيسه كدي. كي جيرداب هند وقت خينا مرو via كيم بيت كتبش نفق دم. افا يعني مرو اگر مثلاً انجام ا هارو دبيني مثلا ماده هيموگلوبين كو ا ي بر پر سشن كو اكسجينال نافل اشي همي گيرينيزن ات ات نو بي هيموگلوبين ده آسان امبيجين پيكاتي كي سرغي يعني وقت آسان گيمبتن طبعا ابيجي دي لوزبونا كفته تي ده تو بي اي گيت ات هندي كو اف كيشا دي اوربتن كو امبيجين خو نمبر ايك أو اوه اجار هاتو خينا مروفي جالك يعني تشو آه يهدف داها يهكا فيتامين بي 12 في بيتن فوليك اسيت يهكين بيتن يانجي هندك نخوشي هبن يتنافحستيكا دا او نخوشي بيتا اجاري هندك افطابت خينا يتصور بيتر خرابن آه هنجي دوليتنت هماندم داتو بيه سحكي اجار هاتو مروفي گلچیز که روماتیزم یا نخوشی ها میلا که ها بیتند گل هنده جی نخوشی اف اگر با راپتر تینه دیار کرن که اگره سرکینه بیتن خینامروی کم بیتن كش او كسن أبيت بتر يعني معرض ان وقفنا فوشلدا فيدا بتن أوفرت هادو صحكي افرهت وقت عاداو خيناو جلغ بيز بتن جلغ توستيد جلغ يعني افي اوسنيش داز داتن هر وسطو بيصحكي افرهت اويت دو جيان او كست ام أبيت خوينه دنا هندك تبي هر وسط صحكي هندك كساتين مثلا دبيشتن ازباز بس فينا یعنی يعني کشاگا گلگا مازنه چنکو همی جوریت خارنه بخوی اه تایبت اوید تیر مثلا آسان تداها بیتن همان دم داشوی تو یعنی يعني او کز بی خضرات باش بخوی دام فایش ور بگری اه تو بیس احکای نیشان اه بشکل که دی که دفوانا چود دیارد بند گلگ وستیه یا گشبونه که دفعی حتی يعني طاقت کو که بیتو بچی دبینی مثلا پتر خاوی دیتن پیستوی اه پتر مثلا یه سپیتاله دلی خو وات قتتن هر وصا من طنگ کی انجام بدتن اه تو به صح که اف مادهت کو اگر هاتو موتن عم چاره سریا خوبه که این بکود اولی که حبکا هر يعني او مثلا تداهی خضروات تجالك تداهاي فاقية تداهاي، وأيضاً عندما يكون في الماء يجب أن يكون في فيتامين سي وفيتامين أ يكون في أصل أوسع. هل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 عندك جورة انطبايوتك جميات هين مثي اه كو والد كان افاهل كيشانا اه باش نبيتن اشبار هندت فيتن دو حتى سيدام جميرا مروف يعني وتي بلتتنابينه اه حبكه قاصني و افانت اه خارنت ماجوتين اه بشي وايكي جشتي توباسح كي يعني ام حبكات دينه بخون آوجی پشتی چند هفته اکادبینی مثلا هموگلوبین باشته لیهات لی بارا پتر یوانا تقریبا سه هیوه حتا چار هیوا وان حبکات خون حتا که خزنه ها باش بیتن و هندک حالت دیگلکت ما ترسیبن او هنگی دیگو تیل نخوش خانه چید مثلا هندک جورت شرنقا بدن، لی بارا پتر یوانا دنی او دیگل افخارنه جورا خون باشتر لیتن ای بیدار من هردم ساخو سلامت بم بمینم خیر و خوشی حتا جارکادی همیگوید بین نوه